يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم قوما قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلاق فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يَا أُحْمَانَ بِالْغَيْبِ إِنَّ وما احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ <تصفيق> <تصفيق> جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليه مثنين فكذبوهما فعززنا بخالق فقالوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل موسوعة يتبعون من لا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر الله عَنِي شفاعتهم شيء ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة يا ليت قومي بما لي ربي من وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما قل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حَسْرَةَ على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الكون أنهم إليهم يا رب كل لمن ما جميع لدي يا لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحانه الذي خلق <تصفيق> الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن وايه لهم الليل نسلخ منهن النهار فاذا هم مضربون والشمس تجري لمستقر فَهَذَٰلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُجُونِ الْقَدِيرِ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم إِنَّ شَأْنُ نُورِهِمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُضُونَ إِلَّا رَحْمَةً قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايه إِهِ مِنْ كِلَآتٍ عَنْهَا مُحْرِجٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْ الله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاء in an سِنُون يَسْتَطِيعُونَ وَصِيَّتَهُ وَلَا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربه ينسلون صدق المرسل إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدي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 هذا الجنة اليوم في شبل قاتهون هم وأزواجهم لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم تازل يوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان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 قَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم <تصفيق> ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مبين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي هم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا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 يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله. el